بعرف يا جهوتين كامل تخربتهم احنا ان شاء الله والله لو احنا ندمرهم والله يكبره. والله والله وكبو هاي في سوريا والله كبو سوريا منهم من السرية العظمة البوشيني غير.. حمار إنت نايم.. شو حمار